ما حكم الزواج من بنت العم او بنت الخال؟ وشكرًا لسماعك. لا حرج في الزواج بنت العم بنت الخال الله باع سبحانه وتعالى ونكح النبي صلى الله عليه وسلم عمه عليه الصلاه والسلام فممنوع الاختين الجمع بين الاختين والجمع بين الخاله وعمتها والمراه وخالتها هذا هو ممنوع اما بنات العم وبنات الخال فلا باس بنات الخاله وبنات العم فلا حرج في زواجهن وجمع بينهن نعم.